Розпочався нічний рейд правоохоронців у 21.30. Мобільна група із шести співробітників Запорізького районного управління поліції прийшли до одного із ресторанів у Вознесенівському районі. Перевірили у його працівників та відвідувачів наявність ковід-сертифікату про два щеплення, негативного ПЛР чи експрес-тесту або довідки про одужання. А також наявність спиртовмісних антисептиків у закладі та розмітки для дотримання відвідувачами соціальних Дистанції вакцина була в августі. перша вакцина у мене була у серпні, а інша у вересні. Сертифікат у мене є, і я не бачу нічого поганого для себе у вакцинації. Я особисто у людей не перевіряю документи про щеплення. Тощо це там адміністрація. Кожен працівник вакцинований. Так, все ми робили вакцинацію. Прямо закладу ми міняємо маски кожні дві години. Ми викидаємо маски в спеціальну урну. У нас є журнал температурного скрінінгу на вході. Спочатку перевіряємо температуру, перевіряємо сертифікати. Тільки після цього просимо зайти підійти до столу. Ми просто питаємо, є сертифікат чи немає. Ну ви маєте право заглядати дивитися? Ні, ми не маємо права заглядати дивитися. Ми маємо право спитати, чи він чи вони є. Наступним перевірили одне із кафе на бульварі Шевченка. Там 40 працівників. 40 осіб, каже адміністраторка закладу Антоніна Боса. «Виїзні бригади. Ми робили усі вакцини цілеспрямовано, щоб не стояти у чергах, щоб нічого не робити. Якщо у когось немає, вони роблять або тест, або сидять вдома на карантині з наших співробітників. – Є такі, які сидять вдома? – Є. Ну, може, 10 відсотків, тому що ми е, самовільно ми нікого не примушували, але в нас керівництво створило усі умови для зручного вакцинування з виїзними бригадами, щоб довго не, роби, не стояти у черзі. На момент перевірки о 22-22-10 у цьому кафе було 8 відвідувачів. Всі вони відмовились спілкуватися із журналістами. Карантином менше стало людей, менше відвідувачів, менше персоналу, ну, але бажаючи працювати і відвідувати є. У нас є можливість замовити з собою, тому є ще доставка. Третім закладом, який перевірили правоохоронці, був ресторан на вулиці Жаботинського. У мене довідка щодо одужання. Я перехворів у вересні. Намагаємося перевіряти на вході у людей документи. Повинен бути чи сертифікат щодо вакцинації зелений, чи довідка про одужання після COVID-19, чи ПЛР-тест із актуальною датою. «Ні, в мене немає сертифікату про щеплення. Я перехворіла на коронавірус. У мене є довідка». Порушень карантинних заходів під час перевірки у цих закладах не виявлено, повідомили Суспільному представники мобільної групи. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.